Kaixo, amaia naiz eta bideotutorial honetan faktura bat nola irakurri ikusiko dugu. Faktura batean agertzen diren elementuak ikusi eta zer begiratu behar dugun arri edukitzea da asmoa. Faktura, bost ere zatitu eta banan-banan azalduko ditugu. Lehenengo eremua, norberaren datuei buruzkoa da. Bigarrenean, kontratatutako zerbitzuak zehazten dira. Irugarrenean, dei eta datu kontsumoak kontsulta ditzakegu. Laugarrenean zenbateko guztiak eta boskarrenean fakturaren xehetasunak ikusiko ditugu. Aurrera, lehen eremuarekin. Norberaren datuei buruzko atal honetan, Izarkom kooperatibaren datuak eta Bazkidearen datuak ageri dira. Fakturaren kode hau bankuko errezigoan agertuko den erreferentzia berdina da eta fakturaren zenbateko guztia ere hemen agertzen zaigu. Bigarren eremua. Kontratatutako zerbitzuak. Telefono lineak kontratatutako datuko puruak eta tarifak. Ikus dezagun adibide bat. Eredu bezala erabiltzeko sortu dugun faktura honetan, hogei gigabait eta dein mugagabedun linea bat daukagu. Ikus dezakegu, hilabeteko lehen egunetik azken egunera arteko tartea hartzen duela. Eta zenbatekoetan, tarifa honen kostua agertzen da bezik gabe. Beza bukaeran gehiatuko baitugu. Beste linea bat ere badugu amar gigabait eta behin mugagabeen tarifarekin. Kasu honetan, alta berria hilabeteko hamanlaugaren egunean egin zen. Hortaz, egun horretatik aurrera kobratuko zaio, bere tarifaren parte proportzionala. Urrengo zenbakia, zuntz koneksioari dagokion telefono zenbakia da. Zuntzaren aktibazioari dagokion alta kostua dauka. Erabilerari dagokionez, koneksioa ez du ilabete osoan eduki. Horregatik, Konekioari dagokion parte proportzionala kobratu zaio. Azkenik, zerbitzu hauen zenbatekoa dago guztira eta bezik gabe. Hirugarren eremuan kontsumoari buruzko datuak kontsultatuko ditugu. Lehenik kontratatuta ditugun linea guztien kontsumoen batura ikusiko dugu. Eindako dei guztien, kopurua, iraupena eta zenbatekoa. Erabilitako datu guztien kopurua. ta hemen, Iraupenaren atalari begiratuta, datu kontsumoa ikusiko dugu. Bidalitako SMS guztiak. Eta amaieran, zenbatekoa guztira. Bigarrenik, linea bakoitzaren kontsumoari buruzko datuak kontsultatuko ditugu. Linea bakoitzak egindako deien iraupena. Dei kopurua. Kontsumitutako datuak. Bidalitako sms -ak. Eta zenbatekoa guztira. Atal honetan, linea bakoitzak duen datu eta dei kontsumoa begiratzea gomendatzen dugu. Kasu honetan, hamarrgako tarifa duen linea ez da biji gara ere iristen, beraz, tarifa txikiago batera aldatzea aukera ona litzateke. Deietan ere, harreta jartzen badugu, lineetako baten gastua 0 eurokoa izan da. Baina besteak,DI mugagabeak izanik lau euroko gastua izan du. Honen zergatia, Bosgarren eremuan ikusiko dugu, linea bakoitzaren sietasunetan. Laugarren eremua. Zenbatekoak guztira kontsultatzeko eremua. Hemen, zerga oinarria edo zenbatekoa bezik gabe. Eguneko hogeita bateko beza. Bezaren zenbatekoa edo kuota eta zenbateko guztia. Bosgarren eremua sietasunak. Linea bakoitzaren xehetasunak kontsultatuko ditugu eremu honetan. Faktura eredu honetako lineetako batean, lau euroko gainkostua ikusi dugu kontsumoen atalean, eta xehetasunetan kostu honen nondik norakoak ikusiko ditugu. Gainkostua izan duen hau arakatuz, rominean egindako deiak, telefono finko batera eginikoak, eta mugikor arruntera egindako deiak, zero eurotan daude. Horrez gain, Nazio arteko dei bat, telefono berezi batera egindako dei bat eta azkenik SMS bat dauzkagu. Azken hiru hauek kostu bat daukate eta hor ikus dezakegu nondik datorren aipaturiko lau euroko gainkostua. Bosterenmu hauek dira faktura bat irakurtzeko orduan kontutan izan beharrekoak. Bideogida hau lagungarri izatea espero dugu. Dena dela, edozein zalantza izatekotan jarraitueste gurekin harremanetan. Harreta abildua izarkon puntu eus elbidera mezua bidaliz, edo bederatzi lau iru, bost sei, bederatzi bi, bat lau telefonora deituta. Astelenetik ostiralera guetzeko amarretatik ordubietara. Mi asker eta adi senaleari.